Tervetuloa ja tänään me puhutaan vapaa-päivistä, vapaa-päivät töissä. Ää, onko sana loma tuttu? Mikä on loma? Loma on sama vapaa-päivä. Va so. Vapaa-päivä, joo. Se voi olla, että loma on sama kuin vapaapäivä, mutta öö, loma voi olla joskus monta päivää. Loma voi olla esimerkiksi koko kesä, esimerkiksi. mutta sitten vapaapäivä voi olla lauantai, sunnuntai esimerkiksi. Se, okay. Ja toi Loma on usein monta päivää, se voi olla yksi kuukausi. No, sinä olet nyt kotona vauvan kanssa. No, kyllä. Joo. Kun olit koulussa, koulussa oliko sinulla koulupäivät maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai tai perjantai? Kyllä, nyt ei ole. Joo. Nyt ei ole. Nyt on joka päivä töissä vaban kanssa. Joo. Mutta koulussa normaalisti on vapaa päivä lauantai, sunnuntai. Onko, oletko sinä töissä tai koulussa? Koulussa. Minä opiskelen, Koulu. opiskelen. Okei, okay, sinä olet valmassa. Missä kaupungissa sinä opiskelet? Tampereella. Valmassa. Mä opiskelen Valmassa, Tampereella. Onko sulla vapaa päivä tällä viikolla? Manantai on koulupäivä. Mikä päivä on vapaa päivä? Mm -hmm. Sunnuntai on vapaa päivä. Onko lauantai vapaa päivä? Joo, joo, lauantai. Kyllä. Sunnuntai ja lauantai on vapaa päivä. Mikä päivä on tällä viikolla perjantaina? Mikä päivä on? Kolmantai. Se on kolmaskymmenes päivä. Ja sitten lauantaina? Numero yksi, mä en tiedä näkyykö se sinne, voi olla, Se on toukokuu, mutta mä laitan vähän isompi, niin näkyykö se tuossa? Vähän ehkä huonosti tuo näkyy, mutta mikä on numero yksi toukokuu päivä? Se on kyllä lauantai, mutta se on spesiaalipäivä, se on... Lapa, vapau? Se on myös vapaa-päivä, joo, kyllä. Ja nimi on vappu. vappu. Vappu, joo. Joo. Lauantai on vappu. Jos vappu on sellainen päivä, että se on viikonpäivä, jos, jos vappu on esimerkiksi maanantai tai tiistai, se on vapaa-päivä. Mutta nyt on lauantai, se on vapaa päivä. Nor myös normaalisti. Hyvä. Onko Ali sulla kesällä loma? Joo, minulla on kolme viikkoa. Okei. Okay. Mi missä kuussa se on? En tiedä, Voittajat minulla on. Kolme viikkoa. kolme viikkoa lomaa. Voi, voi olla, että se on kesäkuussa. Mutta... Joo, okei. Okay. Ja jatkuuko Valma sitten syksyllä vielä? Joo. Okei, okay, joo. Eli sulla on pieni loma, kolmen viikon loma kesällä. mutta no, minä opiskelin Teamsissa, Zoom, Joo. Teamsissa ei koulussa. Kyllä, nyt koronan takia. Mutta se ei ole lomaa, se on opiskelua, myös se on koulu, mutta se on Teamsissa. Sama, minä teen työtä kotona, voi olla Teams tai voi olla Zoom, ei ole lomaa, se on työssä tai koulussa, mutta sitten, jos ei ole koulupäivä, ei ole työpäivä, niin sitten se on loma. Ää, Pedram Hesami, tervetuloa mukaan. Haluatko puhua? Kiitos, opettaja ja hauska tutustua. Hauska tutustua myös. Missä kaupungissa sinä olet? Kaunia, kauniainen. Okei, okay. sinä olet kauniaisissa. Joo, kyllä. Oletko sä töissä tai koulussa? Täällä hetkellä olen töitön, ja mä yritän toinen suomen kylikurssi, hobi, okay. hub, Suomi Okei, okay, joo. Suomi hubi. Sä haluat joo. mennä. Oletko hakenut? Joo, tänään mä olen hakenut ja seuraava viikon maanantaina on ensimmäinen päivä. Okei, okay, joo. Joo. Onko sulla tänään vapaapäivä? Joo, kyllä. Joo. Okei. Okay. Äh, onko sulla tiedätkö ensi kesänä? Onko sulla loma vai opiskeletko SuomiHubissa myös kesällä? Ee, jo. Suomiin... Joo, suomihuippu on opiskelen. Kesällä, kesällä Joo. myös. Joo. Mahta. Tässä on nyt se, mikä loma sinulla on nyt. Äitiloma. Niin. Sulla on äitiysloma. Kuinka paljon aikaa, kuinka pitkä sun äitiysloma on? Onko sun vuotta? Kaksi vuotta. Joo. Aika pitkä loma Suomessa. Onko sun kotimaassa sama pitkä? äitiysloma. Pitkä joo, samalla. Joo. Entäs, täällä on, alhaalla on, mä nostan sitä vähän ylöspäin, täällä on isä. Saako isä myös lomaa, kun vauva syntyy? Ei, äh, isä on koulussa. Isä on koulussa. Minä olen siellä kotana. Joo, joo mutta Suomessa on myös yksi vapaa yksi loma on isyysloma isyysloma eli myös isä voi saada jos isä on työssä ja syntyy lapsi niin myös isä voi saada isyyslomaa joo on äitiysloma äitiysloma on usein pitkä, se voi olla pitkä, noin vuosi, mutta isyysloma. Suomessa voi valita, onko isä kotona lapsen kanssa, onko äiti kotona lapsen kanssa. Normaalisti äiti on ainakin alussa, koska äiti antaa vauvalle maitoa, niin äiti on usein alussa ensimmäinen vuosi, tosi usein äiti on. Mitä tarkoittaa sana vanhemmat? Menin teidän esimäärässä. Vanhemmat, isä ja äiti. Niin, Molemmat. hyvä. Joo, tässä on isä ja sitten tässä on äiti. Ja sitten ketä nämä? Tässä on kaksi pientä ihmistä. No siinä voi olla poika ja tyttö. Onko sulla mahta poika vai tyttö? Mm, Tito. Joo, sulla on tyttövauva. Joo. Ja poika ja tyttö yhdessä ovat lapset. Ne ovat lapset. Ja Suomessa, jos isä ja äiti ovat työssä, he voivat saada vanhempain lomaa? Tai se on kai vanhempain vapaa? Eli isä, äiti, vanhemmat voivat saada lomaa, jos lapsi syntyy perheeseen. Joo. Onko mahta hyvä systeemi? O onko se hyvä mitä sinä ajattelet? On hyvä. Okei. Okay. Joo, okei. Okay. No, Pedram Hesami, mä kysyn sinulta. Tässä on yksi vapaa, on loppu. Millainen, mitä sä ajattelet, mikä on hyvä viikonloppu? Mitä normaalisti sä teet viikonloppuna? Eh, Mulle puolel opetetaan.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 Aha, okei. Sitten menee... Ystävien ja vanhempien kanssa Järven Joo. Perheen kanssa. Perheen kanssa Järven rannalle. Kanssa järven rannalle. Ja kyllä. Ja mm -hmm. okay. Syömään ruokaa ravintolassa. Okei, okay, joo. Ja, ja, oida, on nyt on kylmä vesi. Ja, nyt joo. Menetkö Suomessa nyt? On, ei, ei, se on kylmä. Ja menen joo. pakastin heti. <laughs> no niin, tule. sä voit sanoa suomeksi, että mä olen ihan jäässä. Jää. Joo. Mä olen kylmä sama kuin jää. Ja Suomessa on eilta katten kuukauden, Se on mahdollista. Kyllä, joo. Takti kuukautta on mahdollista uida järvessä. hetkellä vain mikonlopuna korona-aikaa, hetkellä vain istuu kotona, mm. katsoo televisioa. Mm. Vain katsot että tämä on harrastus, koska no. kaikki kaupa kaikki kuntosali on sulkea ja eikä seuraavikuu ensimmäinen päivä on alkaa. Se on Joo. Elä. Joo. Yeah. Sä käyt normaalisti kuntosalissa. Joo. Joo. Käytkö viikonloppuna vai käytkö myös arkipäivinä mm. maanantai tai istunnetti? Se on ripu, se on Okei. Okay. Joo. Ehkä mä käyden arkipäivä Rippu tilanteesta. Joo. Se on Joo. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Joo. Kiitos Pedram. Mahta, katsotaan vähän äh, päivät. Sellaiset päivät, jotka on äh, vapaapäiviä Suomessa. Muistatko, mikä päivä on ensimmäinen tammikuuta? vuoden päivä. Joo, se on ensimmäinen päivä tammikuuta. Mikä päivä? Mikä on päivän nimi? Maanantai. Uh, joo, joo, mutta se juhlapäivä, kun meillä kalenterivuosi vaihtuu, niin se, se voi, olla, <laughs> voi olla maanantai tai joku muu, mutta Tuossa ehkä näkyy punaisella. En tiedä, näkyykö, mä voin laittaa taas tämän vähän isompi, niin... näetkö, mitä tuossa lukee punaisella? Uuden vuoden päivä. Uuden vuoden päivä on ää, sen juhlan nimi. Juhlan nimi on uuden vuoden päivä. Ja se ei, ei ole työpäivä. Se on Vapaa päivä, uusi vuosi Suomessa. Meidän kalenteri alkaa tämä. Numero yksi, ensimmäinen tammikuuta on, tuossa lukee uuden vuoden päivä. Öö, onko sinun, sinulla, sinun kotimaassa, sama kalenteri? Joo, kyllä. Okei. Okay. Eli se on Vuosi alkaa. Meillä vuosi alkaa. Ensimmäinen, ensimmäistä. Nyt tänä vuonna se oli 2021. Se on vapaa-päivä töistä. Petra, tiedätkö sä, jos meillä on kalenteri? Mä näytän nyt. Meillä on kalenteri. Tässä on esimerkiksi tammikuu, helmikuu, maaliskuu, nyt on huhtikuu. Niin, mistä sä tiedät, kun sä katsot kalenteria, mistä sä tiedät, mikä on vapaa päivä töistä? On pun, äh, punainen merkki. Kyllä, kyllä. Punaiset päivät ovat Jop. laki sanoo, että on vapaa päivä töistä. Tiedätkö, mikä on sitten uuden vuoden päivä on vapaa päivä? Mutta mikä no, on se? Huomenna on vapaa päivä. Ei, ei, ei, ei, päivä. Joo, ei, ei, jo. Jos vappu olisi esimerkiksi keskiviikko, jo. niin torstai olisi vapaa päivä, mutta nyt kalenterissa se on lauantai, ja mm. lauantai on normaalisti vapaa päivä muutenkin. Mutta... Tässä on äh, vapaapäiviä. päiviä, kalenterissa on loppiainen ja sitten No, tuossa on Runeberin päivä, ei ole vapaa päivä, Laskiainen ei ole vapaa päivä, Kalevalan päivä, helmikuussa ei ole vapaa päivä töissä. Mutta sitten oli, meillä oli juuri tämä pääsiäinen. Niin, Oliks siinä vapaapäiviä? päiviä? kyllä, Johannus. Juhannus, kyllä. Juhannus on myös vapaa päivä. Täällä on, kun me mennään. Tässä on vappu. On nyt lauantaina on vappu. Entäs äitien päivä? Tiedätkö milloin äitienpäivä päivä on? Valitettavasti ei. Se on aika pian nyt. Tota... Katsotaan täältä kalenterista. Se tulee toukokuussa. Se on nyt. Öö, Yhdeksäspäivä. Yhdeksäs päivä toukokuuta. Ihan pian tulee tänä vuonna 9.5.2021. 2021. Juhlitaanko sun kotimaassa naisten päivää? Mm, joo, on, mutta se on eri kalenteri Joo. Myös Suomessa se on se on Toinen päivä ei ole äitienpäivä, vaan se on... Milloin se on? Mä en koskaan muista, koska me ei juhlita. Kahdeksas päivä maaliskuuta. Kahdeksas kolmatta on naistenpäivä. Juhlitaanko sinun kotimaassa naistenpäivä vai äitienpäivä? Joo, molemmat. Molemmaton. Aha, okei. Okay, joo. No, tiedätkö miten Suomessa? Joo, naisten Joo, Suomessa naistenpäivä on pieni, pieni ja sitten äitienpäivä on normaalisti iso juhla. Suomessa se on iso, isompi juhla, mutta se on normaalisti viikonloppuna. Joo, tiedätkö vielä? Vapaa päiviä, muistatko vielä? Vielä. No. Muista, mahtakin voit sanoa, jos muistat. Anteeksi, sano uudestaan, kului tosi hiljaa. Voit laittaa mikrofonin vähän lähemmäs. Moi. Joo, nyt kuuluu. Muistatko vielä lisää vapaa-päiviä? Milloin mahta on juhannus? Juhannus. Ennen elokuuta. Se elokuu on ihan hyvä idea, mutta se on vähän aikaisemmin. Se on ihan kesällä, kun on oikein lämmin. 26.6. ja 27. No, 26. päivä on tänä vuonna 2021. Menetkö mahta katsomaan? Tiedätkö, mitä tässä kuvassa on? Katsotko juhannuksena? Tuli. Tuli, kyllä. Tiedätkö, mikä nimi on tämän tulen? Aurinko västää. Aurinko paistaa siellä, joo. Mikäs tämä? Lippu. Se on lippu, joo, kyllä. Eli lippu on ylhäällä ja aurinko paistaa. Myös yöllä on aurinko. Aurinko ei mene pois. On tosi valoisaa silloin. Se on valo. Valo on paljon valoa. Pitkä päivä. Se on kesällä tänä vuonna. Se on vapaa päivä myös. Se on Vapaata töistä. Ja katsotaan, täällä on vielä, tiedättekö, milloin on Suomen itsenäisyyspäivä? Mm, Kus se päivä? Joo, kyllä. Se on joulukuussa. Kyllä. Onko se vapaa päivä? Onko itsenäisyyspäivä vapaa päivä? Ei, ei se, on, ei, erittäin, ei. se on ihan punainen täällä kalenterissa. Ei, ei, ei, ei. Joo. Nämä kaikki punaiset päivät on vapaa-päiviä. Eli tässä joulukuussa tuo itsenäisy itsenäisyyspäivä. Ja sitten täällä, mikäs tämä juhla on? Joulukuussa. Kyllä, 25 ja 26 ne ovat sitten joulun päiviä. Siinä on jouluaatto ja sitten on joulupäivä. On monta päivää vapaata töistä aina. Se on joulukuussa. Joulukuussa on paljon, paljon vapaa päiviä. Ja itsenäisyyspäivä kuudes päivä joulukuuta. Kyllä. No sit mä kysyn Pedram sinulta. Täällä on vielä töistä joskus voi saada vapaata? Jos on töissä, miksi voi saada vapaata töistä? Tässä on ainakin kaksi asiaa. Miten, mitä vapaata voi saada töistä? Esimerkiksi tämä vanha mies saa rahaa töistä. Onko Pedram siellä? Jopetaja. Joo. Onko se mannumero, mikä se sinulle tarkoita? Joo. Me puhutaan vapaa-päivä, vapaa-päivät, niin tämä vanha mies hänellä on, hän on vapaa töistä. Hän ei mene töihin, mutta hän saa rahaa töistä. Miksi Koska hän? Hän on el eläkeläinen. Kyllä, hän on eläkeläinen eli hän ensin tekee monta, monta vuotta joo, töitä. Kolme, joo, kolme niin, töitä niin. ja sitten hän menee eläkeläinen ja joo. joka kukaan ottaa alkaa. Hän jää eläkeen. Suomessa ehkä on 63 vuotta sen voimassa. Joo, kyllä. Joo. Se, ö, 63 on niin Traditio. Se on niin vanhaan aikaan, mutta voi olla, että se, kuinka vanha sä olet, kun sä menet eläkkeelle, se nousee. Esimerkiksi minä voi olla, että minä olen 67 vuotta ja sitten vasta menen eläkkeelle, Koska Suomessa on tosi vähän ihmisiä ja tarvitsemme ihmisiä työssä niin voi olla, että se eläke ei, ei mene ehkä 63 vuotta. Sinä, voi olla, että sinä olet 67 vuotta menet eläkkeelle. Joo, mutta se on yksi vapaa. Ja Suomessa voi myös, jos sinä, sinulla on työpaikka, niin voi olla joskus, että on esimerkiksi yksi vuosi opinto vapaa voi olla vapaa esimerkiksi yksi vuosi ja sitten työ jatkuu Suomessa myös aikuinen ihminen opiskelee usein Joo mutta siinä oli kaikki oliko tässä sinulle uusia sanoja me puhuttiin vapaa-päivät ja loma tänään. Tuleeko sinulle joku kysymys? Haluatko kysyä jotakin? Hyvä. Kiitos paljon, kun olit mukana. Ja oikein hyvää vappua teille. Mukavaa vappua. Kiitos, opetaja. Kiitos. Moi moi. Kiitos, Whee! <whistles>